Mutta minä kerron ihan lyhyesti ensin, että mitä tämä meidän hankkeen lukuagenttitoiminta oikein on. Eli tuosta koetan jakaa näyttöä ja katsotaanpa. Nyt siellä on justiinsa tuo palkki eessä, että en pääse tuota vaihtamaan tuota sivua tietenkään. Tuoltapa pääsen. Ja Suvi, näkyykö esitys? Hyvä. Eli ihan ensimmäisenä, mitä tekevät lukuagentit? No lukuagenttius on oikeastaan semmoinen prosessi, jossa ää, tuota, oppilas tai lukija kehittyy vähitellen ää, tuota, sieltä alkutilanteesta kohti sitä semmoista oman lukijuuden löytymistä. Ihan ensin olisi hyvä saada vähän sen selville, minkälaisia aiempia lukukokemuksia tällä oppilaalla tai lukijalla on. Minkälaisia asioita on luettu, minkälaisiin tilanteisiin, liittyykö se lukeminen jotenkin erityisesti, ää, kenen kanssa mahdollisesti on luettu. Ja minun mielestä hirveän tärkeänä tämä, että onko ne tähän asti saadut lukukokemukset myönteisiä, vai kielteisiä? Onko ne semmoisia, että ne tukee sen oppijan, lukijan omaa käsitystä siitä, että hän pystyy lukemaan, hän pystyy kehittymään siinä lu lukemisessa? Kielteiset lukukokemukset tietysti ruokkii sitä valitettavan kielteistä kehää myönteiset lukukokemukset tietysti antaa sitä ponnistuslauttaa sitten aina vain korkeammalle. Ja tietysti tässä sitten varmasti opettajan näkökulmasta yksi tarkasteluasia on se lukutaito ja sen kehittyminen. Mikä on sen oppilaan, sen lukijan tämänhetkinen taso, mitkä on ne lähtökohdat, mistä lähdetään liikkeelle ja mistä lähdetään kehittymään. No näissä meidän lukuagenttikokeiluissa monissa on uh, kiinnitetty paljon huomiota siihen, että luodaan lukemiselle suotuisia olosuhteita. Kirjat ja ylipäänsä lukeminen tehdään näkyväksi siellä luokkatilassa ja mielellään tietysti myöskin siellä kotona, jos se vaan on mahdollista. Lukemiselle varataan mielellään sille oma aika. Ja Ehkä on mahdollista tehdä sille jopa oma tila. Myös se, että monenlainen lukeminen on hyvä asia. Ei välttämättä pelkästään aina se kaunokirjallisuus, vaan tietysti myöskin tietokirjat, artikkelit, ää, runot, laulun sanat. Mikä on se semmoinen juttu, joka saa sen tietyn lapsen lukemaan? Ja että sitten niitä lukuprojektien tuotoksia tosiaan arvostetaan, ne on näkyvillä, ja niitä mielellään myöskin jaetaan sitten muulle kouluyhteisölle. Näistä kuulette kohta monenlaisia esimerkkejä, miten, miten nämä lukuprojektit on tehty näkyväksi. Ja varmasti aika tärkeää on tämmöinen yhdessä asetettuun tavoitteeseen pyrkiminen. Että kaikkia ei välttämättä se pelkkä lukeminen lukemisen takia itsestään lukeminen ei motivoi, mutta jos sille keksitään joku tämmöinen yhteinen tarkoitus, luetaan vaikka kilometrejä tai luetaan lukumatoa ja sen jälkeen tehdään joku kiva asia, niin se varmasti motivoi ihan eri tavalla. No sitten tämä lukuagenttius ja yhteisöllinen lukeminen muutenkin, niin on tämmöinen yhteinen projekti. Eli se, mitä siellä luetaan, onko se aina opettaja, joka valitsee vai valitseeko oppilaat välillä, että mitä luetaan. Sitten näitä erilaisia tapoja, joilla sitä yhteisöllistä lukemista tosiaan siellä voi, anteeksi nyt minä tein jotain. Pääsenkö tästä jollain tavalla takaisin esitykseen? Pääsen. Anteeksi tästä. Tosiaan äh, tota, ne tavat, miten voidaan sitten yhdessä lukea, se voi olla vaikka lukupiiriä, se voi olla lukuteatteria, tai se voi olla semmoinen, että ää, vaikka lukijan taitotason mukaisissa ryhmissä tutustutaan johonkin tarinaan ja sitten työstetään sitä eri tavoin yhdessä. Tehdään siitä juurikin vaikka nukketeatteri tai tehdään siitä vaikka äänimaisema tai tehdään siitä maalaus. Ää, Tosiaan näitä päästään, näitä tosi monia kekseliäitä tapoja, miten sitä yhteistä äh, lukemista voidaan luokassa tehdä, niin päästään kohta kuulemaan lisää. Mutta tosiaan tässä myöskin tärkeää on se, että jollain tavalla jaetaan niitä lukukokemuksia, että päästään pohdiskelemaan sitä, että miten ne eri... Äh, lukijat on sen lukemansa tekstin käsittäneet, millä tavalla se on vaikuttanut heihin, minkälaisia näkemyksiä he on siitä saaneet. Ja tosiaan sehän voi tapahtua vaikka piirtämisen tai vaikka musiikin kautta. Ja lukuagentit äh, monesti voi toimia vaikka ryhmien rajojen yli. Isommat oppilaat voi lukea pienemmille vaikka satupäivänä, tai pienemmät oppilaat voi vaikka lukea oman lukuläksynsä niille isommille oppilaille. Eli tämmöinen lukukummius tai vaikka tämmöinen kaverivinkkaus, jossa kerrotaan niistä itse hyväksi koetuista kirjoista kavereille eri tavoin, niin voi olla aika kivoja tämmöisiä lukemaan motivoimisen tapoja. Sitten... Miten tällaista yhteisöllisen lukemisen työskentelyä voisi soveltaa? Eli sehän totta kai lukutaidon harjoittelu itsessään on jo tärkeä päämäärä. Ihan sen mekaanisen lukemisen harjoittelu varmasti alkoluokilla on tärkeää, mutta myöskin sen luetun ymmärtämisen vahvistaminen. No, Kaikenlainen lukeminen auttaa myöskin sitten omassa tuottamisessa jos se voi tietysti toimia siinä, siinä tämmöisenä sysäyksenä tai sitä voidaan käyttää aineistona siihen oman tuottamisen pohjalle. Kirjallisuus ja draamakasvatus tulee tässä hyvin helposti mukaan, mutta yhteisöllinen lukeminen voi olla menetelmänä myöskin vaikka projektitöissä, joissa tutustutaan erilaisiin aiheisiin, teemoihin. Siellä voidaan ottaa mukaan siihen teemaan sopivasti, vaikka, vaikka jos se olisi karhut ja talviuni, niin nallekirjoja tai mitä kaikkea ihanaa löytyykään. Ja totta kai nämä monialaiset oppimiskokonaisuudet on semmoinen todella hyvä kohde, mihin myöskin tätä yhteisöllistä lukemista voi soveltaa, että lukupiiri voi olla ihan hyvin vaikka siellä monialaisen oppimiskokonaisuuden yhtenä, yhtenä menetelmänä. Ja monialaisista oppimiskokonaisuuksista ja tästä yhteisöllisestä lukemisesta päästäänkin ihan kohta, kohta kuulemaan, kun rupean tässä vähitellen antamaan tuonne Minnalle sitten puheenvuoroa. Elikkä Minna kertoo nyt ensimmäisenä meille, että miten lehmossa on, on tuota yhteisöllistä lue, lukemista monin tavoin edistetty. Hei, minä tosiaan Laukkasen Minna Lehmän ja Tuossa toisessa keväänä ruvettiin jo vähän miettimään, että miten kummassa me saataisiin näitä meidän koulun oppilaita lukemaan enemmän. Oltiin huomattu, että lukudiplomin suorittaminen alkoi vähentyä ja ne lukukokemukset, mitä lapsi sai, niin ne alkoi selkeästi vähentyä. Ja sitten me päätettiin lähteä kokeilemaan tämmöistä lukemalla liikkumaan projektia meidän koulussa. Mie laitan itteni näkyvistä tämän jälkeen, niin se rupeaa vähän paremmin varmaan Sitten pysymään paikoilla tuo kuva. Ja me lähdettiin siitä liikkeelle, että eka piti saada sponsoreita, koska niin kuin tiedätte, niin kunnilla tällä hetkellä, ainakaan meidän kunnalla, ei hirveästi ole rahaa siihen, että tehtäisiin jotain ylimääräistä. Ja kun me saatiin riittävästi sponsoria lähtemään mukaan yrityskummiksi, niin me pystyttiin sitten lapsille tekemään motivointina se, että nyt kun ne on lukenut tietyn määrän kirjoja, niin ne pääsee tässä keväällä itse asiassa 11. Viidettä, niin hoploppiin tai seikkailupäivään tuonne liikuntakeitalle. Jotenkin ajateltiin myös sitä, että sen pitäisi olla sit hyvin tasapuolista niin, että isoilla ja pienillä tulisi yhtä paljon vähän niin kuin työtä sen kivan päivä eteen. Ja lähdettiin sitten miettimään, että millä, millä käytänteillä me saataisiin siitä semmoinen tasapuolinen kaikille oppilaille. Ja koulu alkaessa, kun me julkaistiin tämä oppilaille ja perheille ja opettajille yhtä aikaa, niin Meillä oli jo sitten valmiina luotu ne tietyt kriteerit jokaiselle luokkaasteelle ja tärkeimpänä asiana siinä oli, että se olisi läpinäkyvää ja tasapuolista ja se, että lapset rukis eri kategorioista asioista ja niistä tulisi sitten kirjallinen tai kuvattu todistus siitä, että se lapsi on oikeasti sen kirjan lukenut. Kontrollointi jätettiin opettajan harteille ja vanhempien kuittauksille myös sille, että kotona niitä on luettu. Mutta se, että vaikka vanhempi kuittaa kotona sen kirjan, niin ei riittänyt, että opettaja aina sen lisäksi kontro kontrolloi sen, että lapsi on oikeasti ymmärtänyt sen, mitä on lukenut. Ja tätä meillä lähti suorittamaan tosiaan kaikki luokat. Ja se oli täysin vapaaehtoisuuteen perustuvaa. Ja sitä seurataan niin, että jokaisen, joka lähti mukaan, tai luokkaasta, joka lähti mukaan, niin tuonne koulun niin kun, luokan ulkopuolelle tehtiin tämmöinen kirjahylly. Ja siellä oli eri kategorioille eri väriset kirjan selkämykset. Ja jokaista kirjaa kohden lapsi sitten asetti tuonne kirjahyllyyn tuommoisen kirjan selkämyksen. Ja siellä lukee aina se, että mikä kirja on luettu ja tietysti kuka se on kirjoittanut. Mitä lapsi on siitä tykännyt, niin laitettiin esimerkiksi pienemmillä pelkillä tähtien värityksellä. Lapsi pystyi sillä sitten kertomaan muille, että oliko tykännyt kirjasta vai ei. Samalla se tietysti näyttää sen, että kuinka paljon luokassa on luettu kirjoja, mutta myös sitä, että Mitkä kirjat ovat olleet selkeästi suosittuja, ja samalla siitä on voinut vinkata sitten sillä tavalla myös muille ja innostaa heitä lukemaan. Ja näillä pienillä tietysti kun lukutaito vielä kehittyy, niin sitten minun kollegan Emma Lakkosen kanssa mietittiin, että miten kummassa me pystyttäisiin sitten lisäämään sitä lukuaikaa luokissa. Ja syyspuolella niin Emma oli suunnitellut tämmöisen Lukemalla Euroopan projektin, jossa oppilaat keräs lukemisella periaatteessa erilaista energiaa, jonka avulla me päästiin sitten tutustumaan ympäri Eurooppaa eri kohteisiin. Ja ne kaupungit näkyykin tuossa kartalla, missä kaikkialla me käytiin. Ja lapset sitten, kun oltiin käyty siellä kaupungissa, niin sen jälkeen sitten lapset tekivät siitä lukupäiväkirjaa, eli siihen yhdistettiin sitten luovaa kirjoittamista, niin että he laittoivat siitä tietoja ylös sinne lukupäiväkirjaan ja kuvittivat sen mieleisellään tavalla. Niistä tuli oikein kivat työt itse asiassa sitten, kun näitä kaupunkeja oli näin paljon. Ja lapsista tämä oli äärimmäisen hauskaa, ja se innosti juuri syksypuolella meidän kakkosia varsinkin niin saamaan tosi hyvin alkuun tämän lukuprojektin. Sen lisäksi tässä syksyllä meillä oli sitten erilaisia lukupiirejä, ja niihin oltiin tehty sitten eriasteisia ja tasoisia tämmöisiä lukupiiritehtäviä, joita sitten lapset suoritti pienissä ryhmissä. Yleensä meillä oli kolme-neljä henjeryhmiä, jotka suorittivat samoja kirjoja. Ja tässä on esimerkiksi malli näistä meidän ihan helpoimmista ekaluokan kirjoista, missä sitten lapsi pystytään avulla näyttämään se, että miten hyvin oli ymmärtänyt sen tehtävän. Ja ihan sitten kaikkeen aluilla olevat lukijat sitten syyspuolella vielä pääsi vain pelkällä kuuntelukirjalla mukaan, että he kuuntelivat ohjaajien tai opettajan lukemaa kirjaa ja tekivät siitä sitten näitä lukupiiritehtäviä. Tässä, te... tässä kohtaa Minna voisi sinulta kysyä, että sinä kun tosiaan ja Emma olette tehneet näitä tehtäviä ihan itse, niin minkälaisia ohjelmistoja olette käyttänyt näissä ja, ja tuota, miten, miten tämmöisen tehtävän tekemisen alkuun pääsee? No, tämä projekti varmaan meillä sai alkunsa siitä, että Minna löysi Kannovan, eli tämmöisen ohjelmiston, jolla minä olen päässyt luomaan erilaisia kivannäköisiä sivustoja ilman, että minun itse täytynyt osata piirtää hyvin. Olen kyllä luova ihminen, mutta en todellakaan osaa piirtää yhtään. Tämä kanva on sellainen ohjelmisto, mistä löytyy älyttömän hyvät kuvapankit. Ja on tosi helppo muokata ja tehdä erilaisia tehtäviä ja tonne tekstityyppejä. Ensimmäisenä näistä, mitä tehdään, niin näkyy vielä just se, että olimme äm, aika alussa itekin tämän hallinnassa. Ja nyt kun tätä on vuoden verran kohta käyttänyt, niin tonne loppua kohti sit selkeästi taidot on alkanut jo kasvaa siinä, mitä on tehty. Mutta kanvalla me on tehty lähes kaikki. Hyvä, kiitos. Ja tota, kaikki nämä meidän, mitä me ollaan tehty, muuten projekteja näitä, niin nämä löytyy sieltä Freed-opettajayhteisöstä sitten, jos joku haluaa niitä tarkemmin tämän jälkeenkin vaikka tutkia. No kun nämä lukupiirit oli sitten ohi, niin sitten ruvettiin miettimään tuohon keväälle, että mitä jos kokeiltaisimme sitä, että meillä ei olisi ollenkaan enää kirjoja käytössä. Ja lähdettiin tekemään sitten tämmöisiä isompia kokonaisuuksia pelkästään kirjojen ympärille. Ja teimme erilaisia jaksoja. Siinä on varmaan nyt se seuraava dia, jos laitat. Niin, lähdettiin tekemään erilaisia kokonaisuuksia kirjojen ympärille. Ja esimerkiksi tässä on avaruusjakso, joka perustuu Mauri Kunnaksen avaruuskirjoihin. Ja Lasten pohjana oli tietysti nuo kirjat, mutta sen lisäksi ne on rakennettu hurja määrä sitten myös muuta lukemista ja tietoa avaruuteen liittyen. oltiin avaruusjakso käsitelty, niin sitten seuraavana sieltä lähdettiin tutustumaan muistaakseni runoihin, jos käännät seuraavan pian. Ja tässä toki meillä oli luokassa myös runokirjoja paljon, mutta me tehtiin myös tämmöiset runovihkoset kahteen eri tasoon, jossa lapset sitten pääsivät harjoittelemaan niitä samoja runoja helpommin kuin että, kun mitä haluttiin, että he opiskelevat myös ihan ulkoa ja tehtiin myös esitettäväksi nämä runot. Myös runojen lisäksi tuolla alhaalla näkyy tuolla kokonaisuus mikä liittyy sitten tähän runojen opiskeluun ja niihin muihin aineisiin, siihen äidinkielen ainesisältöihin, mitä me oltiin siihen ajatettu, että siellä oli riimiä ja ilmeikästä esiintymistä ja myös kielioppiasioita, mitä sitten lapsille tehtiin. Eli Sieltä Friedistä löytyy myös nämä paketit, ja sinne on tehty, koska meillä ei ollut tehtäväkirjaa käytössä, niin on tehty aina kolmeen asteiset eri tehtäväkirjat näihin jaksoihin liittyen, mitkä korvas meillä sitten ne perinteiset tehtäväkirjat. Tuohon voisinkin Minna jo kysyin sinulta aiemmin, tuota, että tosiaan kun luokissa on monesti niitä hyvinkin eri, eri taitotasolla olevia olevia oppilaita, niin tuota, tässä sanoit, että olitte kolmentasoiset tehtävät tehneet. Miten sitten tuossa sopivan luettavan valinnassa? Oliko, olitko, miten, miten aktiivinen siinä ohjasit oppilaita? No kun mulla itsellä on joustoluokka, niin siellä on periaatteessa nyt kolmen ikäryhmän oppilaita mulla yhtä aikaa luokassa. Eli lapsi voi suorittaa kolmenkin vuoden aikana sen alkuopetuksen. Niin Kyllä me joudutaan hyvin eri tasosta materiaalia tekemään ja valitsemaan myös kirjoja hyvin eri tasoille ja ohjaamaan lasta sitten hänelle sopivaa kirjallisuustasoa. Ja yllättävän hyvinhän lapset sen myös osaa tehdä. Enemmänkin pitää ehkä sitten innostaa lukemaan myös niitä haastavampia kirjoja, että mielellään ne ottaisi niitä aika helppoja kirjoja sitten mm. myös ne hyvät lukijat. Mm. Ehkä niin päin enemmän joutuu lasta ohjaamaan. Hyvä. Ja näitä samanlaisia kokonaisuuksia nyt on taettu tehdä tämän syksy aikana, onko siellä kuusi vai seitsemän erilaista. Ja jokaiseen niihin kokonaisuuteen, mitkä siellä on, niin meillä on tehty samalla tavalla, että siellä on joko siellä on lukupiirikirjoja. Eli lapset on lukenut, niin kuin tässä on luettu kahta kolmea eri kirjaa, joihin on ollut lukupiiritehtävät. Mutta sitten voi myös olla niin, että siellä on myös jaksoja, joissa on tuotu vaikka iso määrä erilaisia tietopohjaisia kirjoja, joista lapsi on saanut valita itselleen aiheeseen sopivaa lukemista niin paljon kuin on halunnut lukea. Ja lapset ovat tosi innoissa, varsinkin silloin, kun ne saa valita itse niitä kirjoja ja tykkäävät tehdä sitä lukemista. Mutta samalla tavalla myös niin, kun ne tykkää sitten näistä tämmöisistä yhteislukemishetkistä silloin kun niihin on mielenkiintoisia tehtäviä täällä on yritetty panostaa myös siihen, että ne tehtävät olisivat hyvin toiminnallisia. Että ne ei olisi pelkästään kyselisi sitä, että mitä kirjassa tapahtui, vaan että siellä olisi monipuolisesti esimerkiksi äänimaailmojen rakentamista tai tehdään kuvituksia ja arvuutellaan niitä tai jos siellä, niin kuin näissä kirjoissa oli osassa, että oli semmoisia jänniä hahmoja, niin lapset sai niille piirtää erilaisia vaikka välineitä ja arvutteli sitten, että mitkä välineet kuuluu eri hahmoille. Ja itse olen ainakin tosi paljon tykännyt siitä, että olen nähnyt sitten oppilaiden innon näissä äh, yhteisissä tekemisissä ihan eri tavalla. Sitten kun ne lukee niitä omia kirjoja, niin... Siellä se on meillä pitkälle kontrolloitu sillä, että he ovat kertonut tai kysely. Tai sitten ollaan tehty noita yhteisiä lukupiiritehtäviä, mitkä sopii periaatteessa mihin kirjaan tahansa. Kuulostaa oikein järkevältä, kyllä. Ja varmaan näitä kaikkia, vaikka siinä nyt niitä onkin, niin meidän kannatta käydä sinänsä läpi, että niitä voisit jokainen, ketä kiinnostaa, niin selailla itse. Mutta se, mitä itse on niin kuin ajatellut, tämmöisestä työskentelystä, että vaikka tämä toki on vaatinut paljon sitä, että ollaan tehty materiaalia, niin samalla toisaalta se on helpottanut äärittömästi minun omaa työskentelyä luokassa, kun aapisten kanssa ja lukukirjojen kanssa touhutessa, niin niillä oli monesti aina ihan eri aiheet, mitä me opiskeltiin. Ja nyt esimerkiksi, kun oli Kalevala aiheena, niin kaikki opiskeli sitä samaa, mutta kun ne oli vain ryhmiterty eri taitotasojen mukaan, niin se opettaminen helpottu siellä luokkatilanteessa tosi paljon, ainakin minun luokassa. Ja nyt kun kysäisin itse tässä vasta viime viikolla, että miten jos ensi syksynä haluatte, että jatketaan, että otetaanko taas käyttöön niin lukukirjaa vai jatketaanko tällä systeemillä, niin meillä ainakin suurin osa halusi ehdottomasti jatkaa sillä, että kirjat vaihtuu jaksojen mukaan. No, tämä kuulostaa kyllä tosi rohkaisevalta ja kertoo siitä, että olette tosiaan onnistunut, onnistunut hyvin luomaan semmoisen menetelmän, joka innostaa oppilaitakin. Mutta niin kuin sanoit Minna jo tuossa, että jos tähän ei ole omaa poltetta, niin se on varmasti työlästä, kun se on työlästä jo nytkin, mutta että tuota, Toisaalta, niin kuin sanoit, niin se on varmasti tosi antoisaa ja, ja tietyllä tavalla se sitten myös helpottaa sitä omaa työskentelyä, kun siellä saa, saa sille omalle ryhmälle sopivia materiaaleja aikaiseksi. Aivan mahtavia asioita olette tehneet. Kiitos Minna kovasti tästä esityksestä. Olisiko osallistujilla Minnalle kysymyksiä? Joo, mä voisin seuraavaksi sitten tästä, tästä niin tota, vähän, sen, vähän sen näyttää ennen kuin Mallisen Pian kanssa aloitetaan sitten, mutta onko tullut Suvi-chattiin kysymyksiä? Ai niin, mutta sulla onkin se jako päällä sinä, että näe, minäpä katson itse. Ei ole vielä chatissa kysymyksiä. Kiitos Minna kovasti. Tuolta suvi näyttääkin nyt seuraavaksi tuota FreeDia. Eli FreeD on tosiaan tämmöinen ilmainen palvelu, johon opettaja voi tai pitää rekisteröityä sinne käyttäjäksi, mutta se on maksuton. Ja voi esimerkiksi Facebook- tai Google-tunnuksilla sen sitten sinne tuota sisäänkirjautumisen tehdä. FreeD on oikea aare jossa tosiaan jaetaan. Jaetaan tuota, aika paljon, taitaa olla alakoulun opettajia käyttäjinä, mutta tuota, täällä jaetaan tosiaan ei pelkästään suomen ja äidinkieleen liittyvää, vaan ihan, ihan kaikkeen koulutekemiseen ja kouluaineisiin liittyvää aineistoa, jota opettajat itse ovat tuottaneet. Ja täällä Friidissä on tosiaan meidän hankkeen. Omat sivut, lukemisen ihmeellisellä polulla on täällä paljon aineistoa, materiaalia, jota juuri tuo Laakkosen Emma, josta minnakin puhuin, niin on tänne tuottanut. Ja Minnallahan on sitten ihan omaakin Freed-sivu, josta juuri näitä. Näitä tuota äsken esiteltyjä kokonaisuuksia voi hakea joko Minnan nimellä tai sitten vaikka, vaikka tuota niillä aihepiirien nimillä. Siellä oli se avaruusjakso esimerkiksi ja muita, niin, tai tuo Kalevala-viikko, niin, niin ne löytyy tuolta haun kautta sitten myöskin näin. Eli täältä tosiaan sitten kaikki, jotka tästä kiinnostuitte, niin ehdottomasti friidistä sitten näitä lisää tutkimaan ja, ja sinne omaa opetukseen soveltamaan. Eli oikein, oikein hyvä työkalu on, on tämä. Oletko, Minna, miten pitkään Fridiä itse käyttänyt? No nyt varmaan niin viime syksystä alkaen aktiivisesti. Ääni oli poissa päältä. Tuota... Tosiaan, hyvä isot kiitokset vielä Minnalle innostavasta esityksestä ja monipuolisista menetelmistä, ja nyt meillä alkaa olla aika siirtyä eteenpäin, eli seuraavaksi saisi Pia Malisen ja tuolta Nepenmäen koululta puheenvuoron, ja jutellaan hetken aikaa, ää, siellä on viime syksynä tehty tämmöinen lukuagentti valinnaiskurssi, niin otetaanko Pia, haluatko laittaa kameran päälle, niin lähdetään vähän juttelemaan. Oliko sulle yhteisöllinen lukeminen tai tämmöinen lukuagenttitoiminta, miten tuttua ennen kuin viime syksynä tämän valinnaiskurssin teitte? No niin, terve vaan kaikille täältä Nepeltä ja tota, agenttitoiminta ei niinkään ollut tuttua, mutta kyllä omassa luokassa aika aktiivisesti tätä lukemista on yrittänyt edistää eri, eri niin kuin aina tavoin, että välillä pidetään lukupiiriä tällä hetkellä on menossa lukupiiri tässä oman luokan kanssa ja välillä luetaan yhdessä kaikki samaa kirjaa ja sitten kovasti siihen lukudiplomin suorittamiseen ja siihen aina vähän jotain uutta kikkaa joka vuosi niin olen yrittänyt keksiä, että tämä minun oma porukka tässä on viidettä vuotta näiden kanssa, niin kyllä lukee tosi paljon ja siihen on järjestetty paljon aikaa ja sitten meillä on tässä niin huiput nämä tilat, että mehän ollaan täällä nepemällä nyt tuon Nepeemmän kirjaston kanssa maankaton alla, ja siellä kun meillä on uusi koulu, niin tässä neljä vuotta on kyllä oltu tosi aktiivisesti yhteistyössä, Et, ja siellä on kivat tilat käydä lukemassa ja lainaamassa, ja se on niin kuin meille ihan yksi koulun tila, hyvin helppokäyttöinen, niin kyllä se on jotenkin lisännyt vielä tätä lukemista tässä arjessa, mutta sitten tosiaan tätä agenttihommaa lähdettiin sitten toteuttamaan vähän tuommoisena valinnaisainen näkökulmasta. Kyllä. Tuota, mikä teillä oli siinä kantavana ajatuksena, kerrotko vähän, että, että tuota, teillä oli siellä vähän vaiheita, tai etenitte, että miten, miten oppilaita lähditte innostamaan tämmöiseen lukuagentti No joo, se tosiaan kun valinnaisaineesta on kysymys, niin oppilaathan sai valita, meillä on tässä kolme sarjana luokkaa ja kolmesta eri valinnaisesta oppilaat pääsivät valitamaan, joista yksi oli sitten tämä lukuagentti vaihtoehtoja. Sitä oli jo siinä yritetty tässä infossakin hyvin e, innostaa, että se ei olisi vain semmoinen tulepa kirjastoon meidän kanssa lukemaan, vaan jotenkin saa sitä vähän semmoista houkuttelevaksi. Ja tuota, sinnehän ensisijaisesti valikoitukin sitten monia semmoisia, ketkä lapsia, ketkä lukee jo paljon ja käyttää kirjastoa paljon ja ovat semmoisia hyvin lukemista harrastavia. Mutta sitten kun ryhmät piti tasata, niin sinne pääsi myös näitä toisen valinnan suorittaneita, ehkä ei niin innokkaita ja ehkä semmoistakin porukkaa, jotka ei juurikaan lue. Ja sitten meillä tuota, tuon Pesosen Katrin kanssa, joka on siinä informaatikkona vaarakirjastoilla ja tässä meillä aktiivisesti tuossa kirjastolla töissä, niin me ollaan hyvin tiiviisti tehty nyt neljä vuotta täällä yhteistyötä, paljon erilaisia projekteja niin kuin koulun ja kirjaston välillä ja pidetään palaveria ja minä olen ollut neljä vuotta siinä kirjastoyhteistyö kuviossa mukana sitten alakouluopettajana ja sitten siinä on yläkouluopettaja meillä toisena, meillä on tämmöinen kirjastotiimi hyvin aktiivinen ja yritetään joka vuosi tänne ottaa niin kuin osallistavaa niin kuin järjestää. ja sitten helppo oli ajatella, että Katrin kanssa lähdetään tätä yhdessä sitten pyörittämään tai Katri tähän tarjoutumukkaan tai en tiedä kumpi kysyy, mutta yhteistyö pelittää vallan mainiosti ja Katri on opettajataustainen niin tavallaan siinä tuntui ihan, että myö tehdään niin työparinasta, että molemmilla on tavallaan se, se opettajuus sille aika tuttua ja se lasten kanssa toimiminen. Sitten me mietittiin, että miten me nyt saataisiin näitä innostettua näitä, niitäkin, jotka nyt ei eikä ensisijaisesti olisi välttämättä sitä kurssia valinneet. Ja me ajateltiin, että tähän pitää saada nyt niin jotain muutakin kuin, että mennään kirjastoon ja ruvetaan lukemaan, että otetaan tämmöinen vähän salaperäinen agentti-teema. Ja se itse asiassa oli, toimikin tosi hyvin, eli tästä tuli meillä kyllä tämmöistä yhteistä huumoria ja hauskaa ihan sekä aikuisille että lapsille. Ja Katrihan, ketkä Katrin tunteeni niin käyttää työssään paljon roolihahmoja. Hänellä on varmaan satoja eri rooleja, mitä hän pukeutuu ja tietyllä tyylillä aina vinkkaa kirjoja ja toimii täällä kirjaston tiloissa ja koulun tiloissakin käyskentelee. Sitten hän hoiti tässä vielä enemmän tätä että hän pukeutuu aina agenttiteemaisesti. Sitten me aikuistenkin kesken viljeltiin koko ajan semmoista puhetyyliä ja ehkä sitä semmoista meininkiä, että me ollaan täällä tämmöinen valikoitusalainen porukka, joille tämmöisiä salaisia tehtäviä annetaan ja te olette juuri ne, ketkä on tätä päässeet tekemään. Ja, ö, siihen ensimmäiset kerrat aika paljon pyöritään agenttiteeman ympärillä, että juuri te olette täällä ja teille osalainen tehtävä tänään ja tänään oli, tehtiin tämmöiset agenttinimet ja agenttipinssit, tuota, tämmöisiä Tämä piti olla aina pinssi, että pääs meidän salainen päämaja oli yes. kirjaston mediateekissä. Tosi hienolta. Ja tuota, päämajan, lasiovet teipattiin joka kerta mustilla jäteessä, että se oli niin salaista toimintaa, että kukaan ei näe mitä me siellä päämaja luolassa niin tehdään salaisia hommia. Ja, ö, sitä agenttiutta ja sellaista salamyhkäisyyttä niin viljeltiin. Ne lapset lähtivät siihen hirmu hyvin mukaan. Et se oli varmaan. Ne oli tosi kivoja ne kerrat. Et usein ne alkoi niin, että me mentiin kirjaston lukuportaille, ja sitten sinne saattoi tulla kuulutus, että hei lukuagentit, nyt siirtykää päämajaan ja älkää jättäkö mitään merkkejä tai ottakaa mukaan kirja. Joskus tuli semmoinen videokin, siitä ilmeisesti olisi siellä nyt näytekin. Sen Joo, meillä on pyydettä? täällä, niin katsotaan Suvi. Katsotaanko Suvi? tähän? Niin katsotaan vaan. Niin siinä Suvi on siinä videolla. Niin. Joo. Suvi hoitaa ja tosiaan tota Pieni hetki tuossa, me olla, istutaan peräkkäin, niin sen takia me ajatellaan kuikin, kuikin vähän tuonne taaksepäin, mutta ja. Ihan sama, järjestyksessä siinä tuota, laittaa niitä tulemaan, että mikä vaan onnistuu helpoiten. Joo, siellä Suvi hetken, hetken klikkailee ja varmasti päästään. Joo. Meillä on ollut, meillä oli tässä vähän sen netti, nettivaikeuksia tuossa, tuossa ennen kuin aloitettiin ja vähän niin kuin mietittiin, että mitenköhän meille tässä käy. Katsotaan, otetaan ihan pieni hetki vielä. Ähm, me voitaisiin sillä aikaa vaikka jutella, että teitä tämmöiset salaiset kansiot myöskin näille teidän, teidän agenteille. Onko sulla Kyllä. siinä? Ja tämmöiset agenttinimet ja filesit. No tässä on näitä muutamia nyt tämmöisiä. En tiedä, näkyykö nämä nyt kyllä kovin kyllä hyvin näkyy. Siinä, mutta Meillä erilaisia kansioita, mihin tarkoitus oli tämän kurssin aikana ja tehtiinkin, kerättiin erilaisia tämmöisiä agenttitietoja ja tehtäviä. Ja tämä nyt koostui siitä, että me tehtiin, no tuossa onkin sopivasti sellainen, jossa on kirja Naama edessä, tämäkin tulee varmaan otta siihen ruudulle tarkkaan, Joo, mutta tehtiin tämmöinen kyllä, agentti, eli tämmöinen agenttiviraston virallinen esite että, tai oikeastaan semmoinen tutkinto, että kun olet suorittanut, no nyt lähtee sieltä video, pistä vaan pyörimään. Siinä on yksi näitä kutsukertoja, miten lapset päämajaan saatiin aina sisälle. Otetaan vielä äänet tuosta mukaan. Niin. Välineen ja Tänään teemme Tänään. teille. Pahoittelut meillä on tosiaan nettiyhtiön kanssa. Puhun teille täältä Batcavistä. Tämän kerran tehtävä on tehdä teidän välinen kuntoon. Tänään teemme teille filesit, eli omat kansiot. Lähtikää siis mustaan päämajaan, varmistakaa, että teillä on kirja ja pinssi mukana, muuten ette pääse päämajaan. Nähdään aivan pian. Tämä viesti tuhoutuu. Viisi, neljä, kolme. Ei pahoittelut noista meidän tosiaan nettihitaudesta, netti mutta aivan mahtavaa Katrin tyyliä, niin tota, tästä varmasti saatiin mielikuva siitä, että mitä kaikkea ihanaa oppilaat siellä. pääsi kokemaan. Ja tosiaan tänne agenttikansioon sitten, siellä taitaa olla joku kuvaakin, niin tehtiin tämmöiset omat agenttikoulutuksen, eli aluksi suoritettiin semmoinen agenttikoulutus, oli kirjastolla semmoinen... Mikäs metroseikkailu se on alun perin, mutta se vähän säädettiin tämmöiseksi agentiseikkailuksi. Siitäkin taisi olla jotkut slaidit, Katri sinne lähettänyt. Jos ne jossain vaiheessa siihen tulee näytölle, niin tulee. Ja tuota, sitten tarkoitus oli tänne kansioon kerätä, eli tässä tämän projekti aikana sitten me testattiin näitä vaarakirjastojen uutta lukudiplomia, kun se oli viime kesänä tai syksynä taidettiin just sopivasti julkaista. Niin siellä on niitä lisätehtäviä sitten, jota. Eli oppilaat luki kirjoja ja sitten sitä mukaan täyteltiin sitten näitä, heidät oli valittu salaiseksi testiryhmäksi ja antajaksi, tai näin me ainakin heille se markkinoitiin, niin sitten että kuinka ne toimii nyt ne uudet lukudiplomitehtävät ja näitä tänne kerättiin siis tänne kansion väliin. Harjoiteltiin samalla sitä uuden sen lukudiplomin kauttahan pystyy varaamaan sieltä vaarakirjastojen sivulta varsin näppärästi kirjoja. Eli opeteltiin myös omien tunnusten käyttöä ja kuinka varaan. Eli siinä oli vähän tämmöistä kirjaston käyttöopetustakin joillakin kerroilla. Ja sitten näiden alkuagenttihommien jälkeen se oikeastaan sitten eteni siihen, että lähdettiin miettimään, että kuinka me saataisiin innostettua täällä meidän koulussa. Et meidän salainen tehtävä oli saada siis meidän kakkosluokkalaisia innostettua entistä enemmän lukemaan ja nyt sitten kun koronarajoitukset oli aika tiukat niin me ei saatu sitten yhdistää näitä porukoita eli alun perin oli ajatus että otetaan vähän niin tämmöinen lukukummit nämä isot oli lukukummeja pienille ja sitten tehtäisiin yhteistyössä sitä isommat lukis pienille ja rakennettaisiin lukumajoja ja pidetäisi tämmöisiä lukutreffejä mutta se nyt ei sitten onnistunut kun ei saatu isoja pieniä sekoittaa jolloin sitten Siirryttiin semmoiseen suunnitelmaan, että tehdään ensinnäkin tutustuttiin ykköskakkosten lukudiplomiin. Valittiin, oppilaat valitsi sieltä mielenkiintoisia kirjoja, mitkä ne opetteli myös taas varaamaan. Sitten ne tuli sinne kirjastolle ja niitä luettiin ja he valitsivat niistä semmoisia kirjoja ryhmissä, mitä voisi vinkata, mikä voisi kiinnostaa tämmöistä kakkosluokkalaista tyttöä tai poikaa. Ja me tehtiin niistä tai hyötekin sen jälkeen lähdettiin miettimään, että minkälainen olisi hyvä kirja luku tuota, vinkkausvideo tai traileri video, tutustuttiin erilaisiin, puhuttiin, että mikä on julkaisuvapaata ja mistä voi musiikkia ottaa, vähän tuli tietosuojaankin ja asioihinkin liittyviä juttuja ja katsottiin esimerkkivideoita ja sitten lähdettiin tekemään omia kirjavinkkausvideoita, joka, semmoisessa pienissä kahden, kolmen, tai olla neljänkin hengen ryhmissä. Hyvä valitsi siis jonkun y kakkosluokkalaisille sopivan kirjan ja sitten sen jälkeen keksivät siitä omalla tyylillä sitten jonkunlaisen videon ja iMovien käytöllä, tai iMovia opeteltiin käyttämään siinä ja sen avulla sitten ne videot tehtiin. Ja siihen oikeastaan meillä tämä meidän valinnainen kesti niin kuin ensimmäisen neljänneksen syksystä kahdeksan kertaa 12 tunti. Ja siihen se aika sitten oikeastaan loppui. Että viimeisellä kerralla meillä oli tämmöiset ensiilta bileet, missä sitten julkaistiin tai katottiin ne kaikkien tekemät kirjatrailerit ja syötiin poppareita ja jotin vihreitä mehua. Ja analysoitiin vähän, että mitä tuli tehtyä ja oliko mikä traileri, minkälainen myöskin ja minkälaista oli ollut olla tekemässä niitä. Ja oppilaat oli kyllä hirmu innostuneita, että ehkä se alku oli vähän semmoista, että aa, lukuagentti jouduin lukuvalinnaiseen, joidenkin kohdalla selvästi aistittavissa, mutta lopussa ei kyllä tarvinnut houkutella heitä ikinä sinne mukaan, että se niin kuin, muodostui selvästi semmoiseksi, että muut kuuntelivat että aito olette tuommoista tehnyt ja tuommoista, että ehkä tulevaisuudessakin voisi ajatella, että tällä on jonkinlaista vetovoimaa, josta tämä nyt tässä myöhemminkin sitten meidän koulussa pyöritetään. No joka tapauksessa sitten Tämän kurssin jälkeen sinä jäi vähän niin sanotusti kuin aika loppu kesken, niin opettajalle sitten lopputyöstöksi. Elikkä sitten minä tein ne videot, pistin QR-koodien taakse ja sen jälkeen ne tuonne kakkosten siipeen ja käytävälle vinkattiin semmoset tehtiin semmoset taulut, missä oli, että lukuagentit suosittelee kirjaa. ja sitten siinä oli se QR-koodi sitten siihen sisältö vielä että niitä kirjavideoita taisi tulla, tuliko niitä kahdeksan vai kymmenen. Ja jokaiseen videoon loppuun laitettiin, että saat, kun oli katsonut se videon, että saat tästä kirjaimen S ja saat tästä kirjaimen K. Ja niistä kirjaimista muodostui sitten salasanaa, eli heille oli annettu tämmöinen videolla tehtävä, että nyt lukuagentit on lähettänyt teille tämmöisiä kirjavideoita, että käykääs niitä sieltä käytäviltä pädeillä katsomassa ja saatte aina kirjaimen ja niistä kirjaimista muodostui sitten salasana, mistä löytyy tämmöinen aarre. Ja se aarre oli siis tuolla kirjastolla oleva semmoinen iso aarrearkkulaatikko, mikä oli täynnä niitä kirjoja, mitkä kuuluu siihen kakkosluokan lukudiplomiin. Niin niitä oli tavallaan, hyö... löytyvät se aartte ja sitten saivat lainata niitä kirjoja. Että ajateltiin, että sit, toivottavasti jatkossa niitä, niistä kirjasta innostumista niitä videoita oli sitten tehty. Ehkä siinä Suunnilleen tämä verran myös kerittiin. No te sitten kyllä aivan mahtavasti ja vaikka mitä ja tosiaan tuossa suvikissa sai kuvia, kuvia hienosti vielä näkyville, tosiaan vielä pahoittelut siitä, että meillä tuo tietotekniikka on tässä, tässä tökkinyt ennen, ennen tätä koulutuksen alkua, jännättiin, että miten käy kun koneet kaatuja ja kaikkea muutakin kävi, mutta tosi ihanalta kuulosti Pia tuo tekeminen ja tosi ihanaa, että noin, noin kiinteesti yhteistyötä kirjaston kanssa teet ja tosiaan sitä meidän meidän viime vuonna uudistunutta lukudiplomia siinä niin hienosti myöskin oppilaille markkinoitte. Tuota, luuletko, että tämän tyyppinen työskentely olisi mahdollista myöskin koulussa, jossa se kirjasto ei olekaan ihan niin lähellä? Joo, ihan varmasti on mahdollista. Se vaatii kyllä sitten varmasti etukäteen, koska kuitenkin se perustuu siihen, että niitä kirjoja pitää olla saatavilla. Ja sitten ne olisi kiva, että oppilaat pääsisivät niihin vaikuttamaan, että ne ei ole vain... Jotenkin. Niitä hmm. pitäisi varmaan aika laajalla sitten niin kuin hankkia etukäteen, että on vielä sitä valinnanmahdollisuutta. Tässä, mitä olisin ehkä itse toivonut, että meillä aluksi niin kuin painotettiin siihen, että ne otti semmoisen siltä ensimmäiseltä metrolinjaseikkailulta niin semmoisen kirjan, mikä heitä itseä kiinnosti. Ja sitä luetti, se luettiin niin ensin ja sitten luettiin näitä pienille suunnattuja kirjoja, minkä pohjalta sitten se video tehtiin niin jotenkin, että vielä enemmän sille lukemiselle olisi kaivannut ehkä sitä aikaa. Et meillä Joo. oli ajatus, että joka kerta on joku tämmöinen toiminnallinen juttu, että tehtiinkö pinssi tai kansio tai joku tehtävä, ja sitten aina oli sitä lukemisaikaakin. Mutta Kyllä. että jotenkin niin vielä enemmän olisi voinut olla sitä semmoista niin siihenkin aikaa. Ja sitten ehkä myös sen lukemisen jakamiseen. Että, ja myös se, mitä tuossa alussa sanoit, sitä ennakkotietoja ja sitä aiempia kokemuksia, että semmoista niin analyysiä tässä olisi voinut olla matkan varrella vielä, vielä no mutta... enemmän, vaikka sitä pienissä määrin aina olikin. Mutta... Kyllä. Mutta tosi hienolta kuulosta ja varsinkin tämä lähtökohta, joka ehkä vähän oli epäkiitollinen siinäkin, että aina mm -hmm. sitten niihin valinnaiskursseille tosiaan tulee niitäkin, joilla se ei ole se ykkösvalinta, että aivan mahtavastihan te olette motivoineet siellä, siellä kaikki mukaan ja tosiaan tämmöisen niin kuin hyvin toimivan idean olette Katrin kanssa yhdessä rakennelleet, niin kyllä. Ja kyllä varmasti sanoa, meillä oli noin 25 oppilasta siinä kurssilla, niin Kyllä se, että kaksi aikuista oli paikalla, meillä oli tekemistä ihan joka kerralle, että jos ajattelisit, yksinään pyörittäisin tätä ja ei olisi Niitä. kirjasto tällä tavalla niin näin helposti saatavilla, niin se kyllä aika paljon sitten vaatisi ehkä opettajalta ennakkopaneutumista kyllä. ja semmoista ennakointia aina, että ne kirjat ja kaikki olisi siinä niin helposti olisi saatavilla. Sitten, kyllä. Ja mm. ja Mutta varmasti vähän sitten. jollain tavalla niin muunelle, niin varmasti on toteutettavissa muuallakin. Hyvä, tämä kuulosti oikein hyvältä, hyvältä kokemukselta ja ihana Pia, että sinulla oli aikaa tulla tästä meille kertomaan. Onko lukuagentit myös ensi vuoden tarjottimella tarjolla sitten valinnaiskurssina? No nyt en osaa kyllä vielä sanoa, että luulen, että kun nämä meidän oppilaat siirtyyivät kutoselle, niin siihen ehkä ei en tiedä Joo, kyllä. toisen kerran tälle porukalle, mutta ajatus niin oli kyllä. silloin alun perin, että jos se olisi tämmöinen vitosille aina oleva konsepti. Hmm. Että nyt sitten pitää miettiä ja markkinoida tuonne Joo. Sitten tuleville vitosille, että innostuisiko ois tässä, olisi niin kuin valmista mallia ja Kyllä. ideaa. Sitten Toinen kerta tämän olisi tämän. jo vähän helpompi toteuttaa. Niin. Sitä. Ja nyt voisi toteuttaa mm -hmm. sit enemmän sille, että oltaisiin ihan pientenkin kanssa yhdessä fyysisesti. Kun Kyllä, nyt, nyt ollaan, ollaan jo ihanassa tilanteessa, että rajoitukset on, on ainakin toistaiseksi jo poistunut. Niin. Näin. Mutta tosi, tosi houkuttelevaa. Voi, että kun olisi itsekin saanut olla mukana, <laughs> kuulosti ihan siltä. Ja tuota Pialle nyt kysymyksiä sitten meidän yleisöltä. Tässä tuota chattia tässä samalla. Onko tänne tullut? Ei ole vielä. Siellä on Jaanalla käsi pystyssä. Ole hyvä Jaana. Kiitos ja oikein hyvää iltapäivää kaikille. Moi Pia. Ihminen. Moi Jaana. Kyselein sulta ja ihan tota kateudesta vihreänä täällä kuuntele, että onpas, olipa hienoja, hienoa yhteistyötä olette tehneet. Ja tota, mä päätin tosiaan osallistua nyt tähän, tähän tota tosi antoisaan tämmöiseen Info- ja koulutuspläjaukseen, kun olen ensi vuodelle miettinyt valinnasta ja meidän piti se tarjottiin, jos saadaan kasattua, niin ihan tämmöinen käytännön kysymys, että todellakin, kun te nepeillä suuntaatte ne valinnaiset aina niin kuin luokkatasolleen, no teillä on tietenkin koulu, ei neloset valitsee omasta, omalta tarjottimelta, videosta omalta kutoisesta omalta. Juuri, näin, näin tämä menee meidän talossa. Joo. Ja... Yeah. Siihen jopa on niin kuin ehkä henkilökunnan osalta osittain mietitty, että jopa toivottavasti se voisi olla eri tavalla, mutta ilmeisesti se nyt tässä isossa talossa lukujärjestys teknisesti, niin, tai näin se ainakin on mennyt. Ja se ehkä on, niin kuin, että se on tuota syynä myös. Ja tietysti sitten kun on kolmesarjainen koulu, niin siinä sitä valinnaisuutta. Meillä saattaa olla pienluokka sitten myös siinä välillä neljäntenä, että et voi olla niin kuin tavallaan jakaa, jaetaan ne lapset kolmen tai neljän ryhmään aina ikätasossa. Joo, no ihan kuulostaa tosi, tosi hyvältä ja järkevältä, kun meillä on siis toisaalta se on rikkaus tietenkin se, kun meillähän sekoitetaan neloset, mitoset, kutoset näihin ryhmiin. Ja sitten just toi, kun säkin mainitsit, että ensi vuonna on, tai nyt tänään tämä kulunnan vuonna, kun teillä oli tämä lukuagentti, että oli yli 20 oppilasta, että oli ihan täystyö kahdelle aikuiselle, niihin, niinhän se tuppaa olemaan tuota, valinnainen kuin valinnainen. Joo. Tästä tuli kyllä tosi paljon hyviä, hyviä vinkkejä, pitää tutustua noihin, mulle, mulle oli ihan uusia noinkin, Canva ja Fried ja nää, niin pitää, pitää Nyt mä, tota, itse asiassa sen verran vielä nopeasti, että ihanalta tiilikaisen päiviltä, sanon Piesille terveisiä. Selvä, Kerron. Ei En kun open, niin sain sieltä, ei sain siltä vaan tuonne en tunnelle kirjallisuus-literature-vinkin. Niin mä kevään, nyt kekkasinkin, että mä tahinkin siitä muokata just tämmöisen valinnaisen ja sitten mulla on aika paljon tommoseen enkun pelejä, lautapelejä, korttipelejä, että mä niistä muokkasin semmosen, mä toivot ne nyt innostuisi siitä, että mä saisin sinne, että ne tulee tuota niin, valitsemaan ja että saisin ryhmän kanssa, että mä aloittaisin nyt siitä. Mutta nimenomaan tämä kyllä tämmöinen lukuagentti juttukin kyllä sitten jatkossa kiinnostaa tosi paljon. Ja nimenomaan toi, että meillä on niin ihanat nuo kirjaston henkilökunnat niin niin näissä fyysisissä kirjastoissa kuin tuolla kirjastoautossakin, että heidän kanssa yhteistyötä tehdä, niin luulen, että olisi ihan kivasti muokattavissa just tämä tämmöinen lukuagenttityyppinen ihan tämmöinen suomenkielinenkin. Tosi hyvin. Mutta kiitos, oikein, oikein mahtavaa työtä ja kiitos tosi hyvästä esittelystä. Kiitos. No niin, kiitos Siana kiitos, kommentista. Tuleeko vielä kysymyksiä Pialle? Sittenpä me kiitetään todellakin kovasti ja, ja hienoa, kiitos Pia, että olit mukana. Ja Meillä on vielä, vielä yksi tosi mielenkiintoinen paikka käymättä, eli meillä olisi karjalaisen Eeva-Liisa UTRAn ykkösluokan, äh, tuota, yksi ykkösluokan opettajista, niin tuota, UTRassa on kanssa tehty todella runsaasti asioita yhteisöllisen lukemisen äh, eteen, niin tota, laitetaanko kamerat päälle, ja täällä tosiaan Eeva-Liisa meillä paikalla. Moi moi. Moi. moi. Hyvä. Ja tosiaan tehän lähitte syksyllä lukemisen ihmeelliseen polkuun Utrassa ihan kolmen vuosiluokan voimin. Kaikki ykköset, kaikki kakkoset, kaikki kolmoset oli, oli ja ovat edelleen hankkeessa mukana. Ja tosiaan teillä oli Utrassa iso projekti syksyllä Utran uh, tuota, koulun. Koulu täytti aika paljonkin pyöreitä vuosia, Kyllä. 160 vuotta. Ja, ja siihen lähitte sitten kolmen luokkaasteen voimin tätä yhteisöllistä lukemista ja lukemisprojektia soveltamaan. Haluatko kertoa siitä, miten tämä teidän suunnittelu siinä eteni ja mitä teitte? Kyllä. Että oikeastaan ihan sieltä syksyn alkupuolelta asti lähdettiin sitten miettimään sitä toimintaa, että mitä se voisi oikeastaan olla. Ja jossain vaiheessa sitten tuli mieleen tällainen kirjallisuushahmojen kavalkaadi, joka voitaisiin toteuttaa tähän koulun 160-vuotisjuhlaan. Sehän laajenikin sitten koko koulun tasolle niin, että jokainen vuosiluokka sai yhden kirjallisuushahmon, johon sitten perehtyivät paremmin, laajemmin. Moniammat tai äh, mock kautta useimmat piti sen mock juuri sitten ihan tuossa 27.11. oli tuo juhla lauantai meillä, niin se edeltävä viikko oli sitten tämä MOK-viikko, mutta meillä ykkösillä oli sitten jo, nalle oli meillä tämä, tämä meidän oma, oma kirjallisuushahmo sitten siellä eri muodossa, me pidettiin nalle sitten jo aikaisemmin siinä syyslomaa edeltävällä viikolla, ja, ja tosiaankin tästä tuli sitten semmoinen koko syksyn, Aika iso koko koulun juttu. Hyvä. Tuota, sanoit, että ykkösillä oli tosiaan ne nalle tuota, Millä tavalla oliko teillä kirjallisuutta? Oliko esimerkiksi kuvakirjoja, satuja? Minkälaisten kirjojen kautta sitten ykkösten kanssa tutustuitte tähän aiheeseen? No, Koitettiin kovin monipuolisesti ottaa sitten eri tyyppisiä kirjoja. Me saatiin jo silloin 40. iso kirja tuolta kirjastolta, että me ollaan kanssa saatu täällä Utrassa nauttia monipuolisesti kyllä tuo kirjastoauton palveluista, että aina joka perjantai on mahdollisuus sitten käydä siellä palauttamassa ja joka toinen viikko on sitten oman luokan vuoro käydä myös lainaamassa. Ja näitä koko ekaluokan kirja Määri, ja sitten saatiin silloin neljäskymmenettä jo koululle ja näistä otettiin sitten lukuprojekteja lapsille lukupiiriin, että jonkun verran koko ajan oli tämä koronauhka siinä päällä, että kun harjoiteltiin ja tehtiin näitä esityksiä, niin mietittiin, että mahtaakohan tuo juhlan lopulta sitten toteutua vai tuleeko vielä siihen rajoituksia, että ei saadakaan kutsua vanhempia paikalle. Mutta loppujen lopuksi se toteutui ihan sitten suunnitelmien mukaan. Ja tosiaankin meillä oli ekaluokkalaisille sitten koko ikäryhmän iso nallelauluesitys säästyksineen. Ja siihen me sitten tehtiin erilaisia askarteluja, karhupannat jokaiselle siihen asuun. Ja sitten tuon syksyn aikana tehtiin sitten muun muassa nallekirjan merkkiä sinen nallekirjojen lukumerkiksi ja sitten oli erilaisia moniste moniste nipputehtäviä, joissa käytiin sitten vaikkapa karhuelämää ympäristöopin äh, materiaalien kautta läpi ja sitten tuota ihan Nalle nalleelokuvaan me, me ollaan sitten myös tutustuttu ja omat nallet kävivät myös täällä koululla ähm, vieraisilla sillä tavalla, että heistä maalattiin sitten Nallen muotokuvat ja Nallet oli myöskin koulukuvassa mukana lapsilla. Muistin Aivan ihania näistä. juttuja Joo. olette keksineet. Kyllä, eli oli kyllä ihan sellainen aika täysipainoinen ö, syksy näiden juhlien järjestelyissä ja, ja jos halu, vielä vaikka kerron nuo muut kirjallisuus. Kerro Joo. Eli kakkosluokkalaiset sitten ö, ottivat omaksi hahmoikseen Tatun ja Patun. Ja heidän esityksessä oli sitten ihan tämmöistä näytelmällistäkin puolta. Eemeli oli ö, nelosillan, hyppäsin kolmosluokkalaisten yli, siinä oli ristoräppäjä kuutosilla Hölmöläiset ja viitosilla Harry Potter. Ja meillä oli sitten juhlan juontajina Alipullenin neidit, eli siinä oli rehtori Päiviikonen ja ja sitten Tiina Pedersen toisena Alipullenin neitinä juonsivat sitten tämän ohjelman läpi. Oi, että te olette kyllä aivan mahtavalla tavalla saanut sidottua tosiaan kirjallisuuden ja tuolle hauskasti, hauskasti ja vielä laajentanut sitä sitten tuolla tavalla eri, eri oppiaineiden käsittelyssä. Ja tuo kuulosti tosi ihanalta tuo koulukuvaus niiden nallejen kanssa, että on varmasti ollut mieleistä. Minkälaisia, äh, minkälaista palautetta oppilaat on antanut tai antoi silloin syksyllä siitä toiminnasta? Mitä mieltä he olivat? No, kyllä se tuntui semmoiselta innostavalta kaiken puolin, että oltiin kuitenkin oltu jo pitkään vähän niin kuin omissa luokissa ja jollakin lailla se uusi yhteisöllisyyden panostus siihen isoon projektiin ja se odotus siitä, että se saadaan esittää yleisölle ja vanhemmat pääsee paikalle ja näin, niin kyllä siinä oli ihan iso, iso innostus ilmassa ja kaikki sujuu kyllä tosi hienosti ja me on saatu paljon siitä sitten palautetta niin kodelta kuin, kuin tuota oppilailtakin, että kaikki sujuu mukavasti ja oli iso, iso elämys. Kyllä, kuulostaa siltä. Tuota, puhutaanko vähän tästä kevätlukukaudesta myöskin, teillähän jatkuu tosiaan siellä meidän lukemisen ihmeellisen polun kanssa yhteistyötoiminta hankkeessa, ja, ja otte miettinyt siellä siellä näitä lukuprojekteja myöskin keväälle, mitä teille nyt tällä hetkellä kuuluu. No kiitos, kuuluu tosi hyvää, että nyt on vietetty tätä valtakunnallista lukuviikkoa ja se on myös ollut kanssa sellainen tapahtuma, joka vuosi vuodelta oikeastaan innostaa enemmän ja enemmän. Siitä on tullut sellainen vakio, että se vietetään aina jollakin tavalla ja on siitä saatu tosi paljon kirjastolta siihen vinkkejä, että sitä vaarallista lukumatkaa, lukudiplomin tehtäviä, näitä on, on kuin myös satutunteja sieltä pienemmille otettuja isommillekin sieltä sivuilta teiltä, mutta tosiaankin siis ähm, tänä vuonna on tehty täällä ähm, yhteisöllisempää toimintaa sillä tavalla, että kummit on vihdoinkin päässeet pienempien kanssa lukemaan ja kolmoset on käyneet myös meidän ykkösten kanssa muun muassa sitten semmoista lukuprojektia, että on, on vähän vierailtu toistemme luona lukemassa ja sitten tuota, äh, kirjavinkkaus toiminnassa tehtiin tämmöisiä sekaryhmiä nyt, pystyttiin vihdoinkin vähän hajauttamaan ykkösten ryhmiä, että he sai keskenään sitten näitä kirjaesittelyjä tuota noin ää, käydä ja lukumajoja on täällä omassakin luokassa tehty leikkivarjosta ja lakanoista ja täytistä mahdollisista ja lukupehmoja on ollut kovasti vierasilla ja, ja tuota Tuntuu aika semmoiselta innostavalta jollain tavalla kyllä, tuo luku, lukuviikko nytten. Jossain vaiheessa tuli sitten myös semmoinen aina mieleen, että tehdään jonkun tyyppinen tietokilpailu, joka on koko koulun oppilaille nähtävillä. Tänä vuonna se oli sellainen, että opettajat sai laittaa oman mielikirjansa jota lapsena luki ja sitten taas oma lapsuuskuvansa esille ja piti veikkailla sitten, että kuka mahtaa kukin olla ja myöskin vielä, että mitäköhän hän on lapsena tykännyt lukea. Tänään on palkittu sitten kolme parasta lukulahjakortilla, jotka saivat siitä sitten eniten oikeita vastauksia. <lapsi> aika ihana. Nuo on varmasti kyllä semmoisia, mitkä innostaa oppilaita. Että... Kuulostaa tosi, tosi hyvältä. Ää, tuota, tuota, tuota, ää, sanoit, että lukumajoja olette tehneet, onko oppilaat saanut ihan itse olla arkkitehtinä siellä? Joo, kyllä. Että leikkivarjohan oli, oli tietysti sellainen, joka saatiin viritelty yhden korkean pöydän, hissipöydän päälle, mutta että sitten ihan luokkatiloissa on, on järjestelty, että oppilaat on saanut tehdä majoja, että noita valmiita pikku on joillakin, meillä tää, niitä on käytetty ja sitten tosiaan ihan, ihan pussilakanoita ja lakanoita ja tyynyjä on lukutyynyjä tuonne lapset itse ja Joo. kehittelyjä sitten, joiden päällä on myös oltu vähän niin kuin lepäilemässä ja lukutaukoja on, on pidetty sillä tavalla. Eli teillä on tosiaan tehty, tehty hyvinkin näkyväksi lukemista ja annettu sille kyllä aikaa ja tilaa siellä, siellä luokassa. Tuota, mitä luulet, Eeva-Liisa, jatkatteko tämän tyyppistä toimintaa ensi lukuvuonna? Ilman muuta on ihan suunnitelmia siihen. Ja lukuviikko on joka vuosi se, mihin halutaan aina vähän niin enemmän satsata. Ja nyt nämä yhteisölliset ää, tavat koko ajan ottaa varmasti enemmän ja enemmän taas tulta alle, kun voidaan näin sekoitella mm -hmm. ja tavata toista, niin Se on ilmiä. totta. Jatketaan. Ja ollaan tosi kiitollisia näistä vinkeistä ja ihanista materiaaleista, joita on saatu teiltä. Et mielellään me jatketaan tässä totta kai mukana. Hienoa kuulla. Sanon vielä lopuksi jokin vinkki tai kannustuksen sana niille, jotka vielä miettiä, että olisiko tämmöinen lukutoiminta heidän koululla sopivaa. No. Minä ajattelisin itse niin, että kaikki semmoiset konstit, jolla saadaan jokukin lapsi innostumaan, niin kannattaisi varmaan, että joskushan niihin tietysti täytyy panostaa vähän ylimääräistä aikaa, mutta että niin yhdessähän näitä juttuja aina suunnitellaan ja tehdään, niin niistä sitten se palaute varmaan kantaa kuitenkin siihen, että, että tuota Kannattaa toimia lukeminen on hauskaa ja yhden oppilaan sanoihin voisin päättää, jonka kuulin käytävällä, että, oli, että lukeminen on hauskempaa kuin pelaaminen, joskin tähän haluan myöskin tuoda sen esille, että teiltä löytyy tämä aivan ihana uusi pelillistämisen muoto, jonka julkaisitte justi lukuviikon kynnyksellä. Niin tämmöiset kaikki on ihania uusia juttuja, mitä sieltä on tullut. No, mutta se on kiva kuulla, että sille on ollut tilausta ja käyttöä. Kiitos sinulle tosi paljon, Eeva-Liisa. Oli mahtava kuulla, mitä kaikkea hienoa te olettekaan siellä Utrassa tehneet. Ja tosiaan te otte niin innostuneet koko koulu tähän asiaan mukaan, että se on meillekin, meillekin kiva kuulla. Olisiko Eeva-Liisalle teillä kysymyksiä? Tuota, kiitos Eeva-Liisa sinulle. Äh, ollaan jo pikkuisen menty ajalle, mutta tuossa Suvi vielä esittelee tuon Pedanet-sivun, johon sitten tämä meidän infokoulutuksen tallenne tulee. Eli tosiaan täällä SeutuOPSin sivulla on lukemisen ihmeellisellä hankkeella oma osio. Ja Joen seudun OPS 2016 on varmasti teille tuttu sivi, sivusto, niin täältä kannattaa sitten käydä. Täällä on meidän hankkeen muutenkin tämmöinen materiaalipankki saatavilla. Ää, täällä löytyy eri teemojen alle kirjallisuusvinkkejä ja tehtäviä. ja Tosiaan tänne tulee sitten tämä meidän tämänkin koulutuksen tallenne, eli jos ei kollegat päässeet ja aihe kiinnostaa, niin tuota, vinkkailkaapa sitten, että täältä sivustolta kannattaa käydä, käydä sitten tätä kurkkaamassa. Nyt vielä olisiko jollakulla koulutukseen liittyviä kysymyksiä. hän toki voi lähestyä sähköpostilla, suvi on suvikatves.joensuu.fi ja minulle tulee raija.savinoinen.joensuu.fi. Tässä kohtaa minä kiitän teitä kovasti, pikkusen mentiin yliajalle, mutta olipa niin äärimmäisen mielenkiintoista asiaa, että, että tuo, luulen, että se ei meitä kauheasti haitannut. Kiitos kovasti kaikille osallistuneille, päätellään tähän. Kiitos.